Inspecția judiciară a finalizat ancheta în cazul procurorului lui Dragnea. La ce concluzie au ajuns inspectorii? Inspecția judiciară a finalizat verificarea privind participarea procurorului DNA Alexandralene Cerenjan la o reuniune cu caracter politic. Concluzia inspectorului de caz fiind a ceea ce nu există abatere disciplinară. Inspectorul subliniere F al instituției a avut însă opinie diferită. A existat o diferent de opinie între inspectorul de caz subliniere și inspectorul subliniere F, care, potrivit legii, este chemat să avizeze lucrarea. De caz a apreciat ce nu există indicii cu privire la existența unei abateri disciplinare, recinând, printre altele, ce doamna procuror Lene Cerenjan nu a participat la această conferință în calitate de procuror al DNA. Din potrivit, inspectorul sub ieri aprecia apreciat ce aceste indicii există explicând pe larg, în nota pe care a ta subliniereat-o la rezoluție, un curseu de vedere. Pucin subliniere triumf ce inspectorul subliniere, la momentul actual, conform legii, nu are posibilitatea să desfinceze rezoluțiile de clasare date de ce inspectorul judiciar în faza verificrilor prealabile. Concluzia e că nu există vreo abatere disciplinară care i se poate impute doamnei procuror, a declarat, pentru agenția de presă Mediafax, Gheorghe Stan, inspectorul subdirecțional adjunct al inspecției judiciare. Delecția judiciară s-a sesizat din oficiu după ce în spațiul public au aput informații potrivit cerora procurorul Dna Alexandra Necerenjan, cea care îl anchetează pe liderul PSD, Liviu Dragnea, ar fi participat la o reuniune cu caracter politic.